بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اُشُوْبَ الَّذِي ظَلَمُوْهٗ يُغْرِبُ الَّذِي وَإِنَّهُمْ لَسُقُورٌ فِي الْجَحِيمِ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ إِنَّ رَبَّكَ لَذِي عَذَابٍ سوا جن کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے اور ایک ہیں غیر غیر ضویل اقور یعنی ایک عقل والے ہیں اور ایک وہ ہیں جن کو عقل نہیں ہے مثال کے طور پر شجر ہیں, ہیں اور اسی طرح دیگر کی ہیں ایک تو ان کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی کی جا رہی ہے اور ایک ہے سبیل اقول یعنی اب ہیں فرشتے ہیں اور وہ روکتے تھے جب ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ کرنی کرنی والے ہیں آپ مالی پراتے پوری کرنے والے ہیں وہ دو ٹوک الفاظ میں یہی کہا کرتے تھے سب سے بڑی حدیث دنیا میں شکرو علی گا اس طرح کے الفاظ بھی ہیں اور اسی طرح حضرت ثابت بھی داد پڑھا کرتے تھے جو آپ کی خالص تھی اور جو تحسین کرا دو دو دو جیسے کرام ہے، ہے ہاں کے فروغ کے لیے کی ہے اور جن کی آگے لوگ ایسے میں پڑھ جاتے ہیں جیسے کے آگے پڑھنا چاہیے جیسے ٹوکنا چاہیے اور وہ روکتے نہیں ہیں, وہ ٹوکتے نہیں ہیں. یقیناً ایسے مابود آنے لیکن وہ روکتے تھے ان کے جانے کے بعد ان کی کبر کو ان کے مزار کو اپنا پوجا پاٹ والی جگہ بنا لیا گیا ہے اور وہاں شہیدے ہو رہے ہیں بغیر نظروں نے یاد دی جا رہی ہے روکتے تھے وہ تو اسی طرح غلط قسم کے پیشوا اور مذہبی رہنما اور ان کے پیچھے چلنے والے وہ دونوں گمراہ جوڑے جہنم میں جائیں گے اللہ ری کے, کے, کے لیے مزید خار کرنے کے لیے اللہ رب الگ اگر آپ کو پا سکتے ہو تو پا کر دیکھو خوب شروع اے تم کرو. اللہ ان لوگوں کو وہ تھے لائے اللہ کے اللہ کے سپاہ جن کی عبادت کرتے تھے جائیں گے جنم میں جانے والے <سؤال> جنم میں چلے جائیں گے جہندم میں جانے والے جہندم میں چلے جائیں گے اور ابھی تم ٹھہراؤ ان کو کیے جائیں گے سب سے پوچھا جائے گا کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے تمہیں نہیں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے اللہ ان لگو کو, کو, کو جو کہتے تھے کہ لوگ باس آئے ہم ان کی مرادیں پوری کریں گے لوگ ہمارے, آگے آگر جھکے ہیں، لوگ ہمارے نام کی نظر و نیاز دیں اور ہم ان کو قیامت کے دن جو ہے وہ ان کے سفارشی ہوں گے تو یہ فرمائیں گے کہ مدد کیوں نہیں کرتے بل بے بسی کا شرمندگی اور صدارت بن چکی ہوگی اللہ رب اللہ مستقیم پر کام کر